بسم اللہ السلام علیکم پیارے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے اکن کو پریس کر دیں تاکہ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہی عزیز دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کا عبرت ناک انجام شیعہ کروں گا ان ظالموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کیا عزیز دوستو اس وقت میرے پیر و مرشد حضرت مام حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے مجبور کا دریائے افراد پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم بخت ظالم انسان حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا اس وقت آپ کی زبان سے بے سختہ بدوا نکلی کہ یا اللہ رسول اللہ کے بیٹی کے فرزاند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں یا اللہ ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ اول تو ایسے مظلوم کی بدوا پھر واسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبولیت میں کیا شعبہ تھا دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک, ایک کر کے بری طرح مارے گئے عزیز دوست و مام ظاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو. کوئی قتل کیا گیا کسی کا چہرہ سغست سیاح ہو گیا یا مسخ ہو گیا یا چاند ہی روز میں ملک کے سلطنت چھن گئے اور زہرہ ہے کہ یہ نہ مال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دھکا دیا گیا ہے بن جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھا وہ دفتر نابینا ہو گیا تو لوگوں نے صبا پوچھا اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس پر قاتل ان حسین دس آدمی کے لاش سے باقی بھی پڑی اس کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین عنہ کی ایک سلائی میری آنکھ میں لگا دی صبح اٹھا تو اندھا تھا عزیز دوستو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حسین عنہ کے سر مبارک کو اپنی گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تار کول کی طرح ہو گیا اور لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش اور روح آدمی تھے تمہیں کیا ہوا اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا جب ذرا سوتا ہوں دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں مجھے ایک دیکھتے بھی آگ پلے جاتے ہیں اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا ابن جوزی نے صدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جل سزا مل اس شخص نے کہا بالکل غلط ہے میں خود ان قتل میں شریک تھا میرا کچھ بھی نہیں بگڑا یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا جاتے چراغ کی بتی درست کرتے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جان بھن کر رہ گیا صدی کہتے ہیں میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ آ چکا تھا عزیز دوستو جس شخص نے حسین رضی اللہ کا تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی پانی کتنے پیا جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا یہاں تک اس کا پیٹ پھٹ گیا وہ مر گیا شہادت حسین رضی, رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا تمام اسلامی مالک میں خون شدہ کمتال مطالبہ بغاوتی شروع ہو گئی اس کی زندگی اس کے بعد دو سال آٹھ ماہ ایک روایت میں تین سال آٹھ ماہ سے زائد نہیں رہی دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کی اور ذیل ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا عزیز دوستو کوفہ پر مختاق صلت اور تمام قاتل حسین کے پرندہ ہلاکت قاتل عنی حسین رضی اللہ عنہ کے پر طرح طرح کے افات عرضی و سماوی کے تو تھا ہی واقعہ شہادت سے پانچ, سال, پانچ سال بعد میں مختار نے قاتلان حسین رضاس لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصہ میں اس کو یہ قوت حاصل ہوگی کہ کوفر عراق پر اس کا تسلط ہو گیا اس نے اعلان عام کر دیا قاتل قاتلان حسین کے سوا سب کو عمل دیا جاتا ہے اور قاتل حسین رضی النق تفیش و تلاش پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا ایک روز میں دو سو آدمی اس جرم میں قتل کیا کہ وہ قتل حسین میں شریک تھے اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاشی اور گرفتاری شروع ہوئی عمر بن حجا زبدی پیاس اور گرمی میں باغا پیاس کی شدت کی وجہ سے بیہوش ہو کر گر پڑا شمبر ذیل جوشن جو تو حسین عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شکی اور سخت تھا اس کو قتل کر کے اس کے لاش کے سامنے ڈال دی گئی عبداللہ بن اسید جہنی مالک بن بشیر بدی حمل بن مالک کا ماسہ کر لیا گیا انہوں نے درہم گاط کی مختار نے کہا ظالم تم نے صبط رسول پر رحم نہ کھایا یا تم پر کیسے رحم کیا جائے سب کو قتل کیا گیا اور مالک بن بشیر نے تو حسین رن کی ٹوپی ہٹائی تھی اس کے دونوں ہاتھ دونوں پر پیر قطع کر کے امداد میں ڈال دی گئے تڑپ تڑپ کر مر گیا عثمان بن خالد بشیر بن شمید نے مسلم عقیل قتل میں عنایت کی تھی ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا عمر بن سعد جو حسین کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا اس کو قتل کر کے اس کا سر مش مختار قسم ملایا گیا اور مختار نے اس کے لڑکے حفظ کو پہلے سے اپنے درمیان میں بٹھا رکھا تھا جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفظ سے کہا تو جانتا ہے کہ یہ سر کس کا ہے اس نے کہا ہاں اس کے بعد مجھے زندگی پسند نہیں ہے اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور اور مختار نے عمر بن سعد کا قتل تو حسین ال کے بدلے میں ہے اور حفظ کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں ہے حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں اگر میں تین چودھائی کریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت حسین حضرت حسین انگلی کا ایک انگلی کا بھی بدل نہیں ہو سکتا حقیبن تفیل تو, تو جس نے حضرت حسین رض کے تیر مارا تو اس کا بدن تیروں سے چلنی کر دے کسی محلہ کو گیا زید میں رفاد نظر حسین رضن کے بتیجے بن عقیر کے عبداللہ کے تین مارا اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی تیر پیشانی پر لگا ہاتھ پیشانی پر بند گیا اول اس پر تیر اور پتھر برسائے کے پھر زندہ جلا دیا گیا سلام بن انس جس نے سرمارہ کاٹنے کا اقدام کیا تھا کفہ سے بھا اس کا گھر مدم کر دیا گیا قاتلان حسین رض القبر انجام معلوم کر کے یہ بے سخت آیات زبان پر آتی ہے قزا القلعب ابلات اکبر عذاب ایسا ہی ہوتا اور آخرت کذاب اس سے بڑا ہے کاش کہ وہ سمجھ لیتے عزیز دوستو یہ تھی قاتلان حسین کے متعلق مخصد سے گفتگو جو آپ کی نظر کی ہے میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیرا مرشد سید امام حسین رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے ان کے دشمنوں کو جہنم کے کندن بنائے جس جس نے اطمام حسین کے ساتھ دھوکھا کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے اور میرے پیرا مرشد سید نمام حسین کے ان کو رفق کا درجات بلند فرمائے آمین سلام زندہ آباد اللہ حافظ